هاي سلام اصدقائي نارا مغبرتش ما معرفتش ما واش كنبان لكم في الفيديوهات كتبداو تقلي لي مغبرتي مغبرتي فهمت زعما يعني كاينه ما كنديرش فيديوهات دائما نتوما عارفين انا ولقانا المهم كتجيش عادي دائما بغيف صدعتوني باغي ندير لكم اليوتيوب وزات انا في سيدي لكم فيديو على أيه؟ يعني اليوتيوب وزات ايه روتينات تشالنجات مع الرجالاتهم كيصاوبوا لنا كيكه علاش ما فهمتكم الكسله واش كيديرو كيطلعوا السوارخ كيتقابلوا بغيتوا ديرو الشوه ديال اليوتيوب وزات وما كتقابلوا فرانشمان الله ما كتمرقوا ما غاديش يدوم الكلي زابوني من يعرفوا كذابه لكم غير بلا فيغيتي شكون انتي شكون انتي غادي تشوفوا كل شيء والله ما نخبي لكم حتى حاجه ندفع على راسي جوست باش تعرفوا الحقيقه حتى نتوما وصافي يشوفوا الحقيقه دي البنت اللي كتحلف لهم بقسم لك يمينا والسم كيبان كي ليها في عينيها السم كيبان لها في عينيها شكون اللي دار ليها السم عمرني ما شفت واحد السم كيبان لي في عيني على من شكون انتي وعلى من كتهضري شنو وبلاتي بعدا كاين راه الفايت المضاربه والتقابيلة راه عندها القوانين ديالها كوميم يلا نبداو بشويه بشويه المهم هذا الفيديو غتكون سبيسيال تقابيلات ديال يوتيوب وزات المغربيات 2007 يلا غادي نبدا وداكشي الا ماروكان اصدقائي كوميم فايت فيرسون لايت راوند وان علاش الانسان مني اللي كي كيخلي الدلائل موراه كيمشي يدير واحد الفيديو بحال في هكا ماشي انت اللي طلعتيني انا اللي طلعتك ماشي اللي طلعتيني بلاتي بلاتي وبلاتي و البنات شكون انت وشكون انت وكيفاش ماشي هي اللي طلعتك انت اللي طلعتيها وفين طلعتيها واللي قال لكم طلعوا طلعوا انتما كتشاهدكم عادي كتقولوا في بنت مشى بالدلائل حيت انا خدمت سابقا خدمت في المحكمه كل حاجه كتمشى بالاوراق والدلائل احنا ماشي في محكمه نتوما ماشي قاضي اللي غادي تقطعوا النار يوز ديالنا سواء انا سواء سوأ هي اودي حنا ماشي في محكمه انا معاكم وشكون تنتي هي الحقيقه ديال اسماء شانيل اللي بدات سميتها هي انا استرتها هي فضحت راسها حقيقه اسماء شانيل اسماء شانيل ماشي كدابه صريحه ما حقوداش هاد آه هي اسماء بجوش. اللي فاتت شي فاكم بجوج لالا راه كانت كان تفرهش انا نقول لكم القصه شنو هذه الهضره دابا د لابوين سميتها حنان سميه القناه ديالها حنان شانيل والاخرى اللي هضرات دابا قالت لكم ان هي زعما كتضريفهم ماشي حاقه سميتها اسماء والقناه ديالها سميتها اسماء شانيل نطيه حنان شانيل قلت لها اسماء اسماء شانيل عيطت حنان شانيل قلت لها جينا نديرو كولابوراسيون حنان شانيل عيطت الاسماء شانيل قلتي لي اش معايا عيطت ان الكولابوراسيون اسماء شانيل قلتي لي ما شانيل لك انا اللي وريت لها باش دير الميناج ميناج قلت لها واش كنت المونتاج أوكي؟ مالكين متسرعة ومقلقة أنا حبيبة ديالي فاش درت معاك لاكولابوغاسيون في الأيام ديال العيد كانت القناة ديالي الحمد لله اللهم لك الحمد طلعت في ليزا في لي فيو كلشي هادشي اللي قالت كذوب وسمعتو معايا كلشي الحقيقة في التيليفون والله اللهم لك الحمد عندي دلائل تاتي عندك الدلائل أنا عزيز عليه الطرفين يكون عندهم تبا شحال عندي دلائل أي حاجة كناكلها كنوريها لكم أي حاجة كلبسها كنوريها لكم آآآ آه، سماء دليل دليل يعني دليل انها عي راسك كما قلت عي راسك دليل جوسبا وشي واتسي أب لا لك شي اوديو وشي شور ودنين دليل ما كيكونش مصوره راسك تاكل عمرك شي شي واحد قاسل شي واحد لي دليل البراءه اجب ليهم شي فيديو كي وكيشرب فيه بما انك قديتي تلي شارجي الليف دياني وتبيني ولكن ما قلت لك ما قديش ندك لايك الله ولكن بما انك قديتي ديري هاد القضية كاملة فأنا انا غادي نحملك جميع المسؤوليات الا القناه ديالي وقعت لها شي حاجه او دني منك حنان منين دبا التيطوال و الكليدين وليتي كتليشارجي لي ديريكت راك واعره و تقديتي آه اوكي ريليها تقدري آه تاكليها لا شين ديالها المهم كتحمل لك المسؤوليه و حنايا دابا شاهدين أه بغيت نقول لك واحد الحاجه اختي اسماء رانا نضلو نباتو التليشارجي فلي ديريكس و دا ماشي معناها انه درا حاجه بحال قلتي ديك الابجديه ديال اليوتيوب ضروري تكوني كتعرفي تيليشارجي انا قلت لك ما تخليعي زعما منا راه ما تقدروا ديروا والو لا نبات ونضل تيليشارجي عمرني ما اه كيتشي وفي حقيقه ما جربتش ما جربتش اسماء دخلتي في الشك دخلتي ليا الشك في القدرات ديالي دابا انا ما دام وصلت انني كانعرف انت اللي أنا الان اللي ديريكت بحال حنان ممكن انت انا نولي اوكي آه آه. خاصني راسي ودي تكوني ربحتي لي زابوني ولكن غيعرفوا كي بانك مع المده يعرفوا كي بانك كذابه ولي في ما هديش لك دبا حتى عليا تكذب عليا بعيدا ولا كاين تكذب على لي زابوني ديالي علاش كتكذب على لي زابوني ديالها ما فهمتش دي دبا شكون تيقو ولا اسماء شانيل انا اصلا ما فهمتش علاش باغا نديرو كولابوراسيون كن واحده فيكم عندها شخصيه حنان شغرين الفريويحه تفرجوا في الفيديوهات ديالها وتشوفوا واسماء شغرين يا اختي بحال حلقة... هكا انا كيجيبو ليا النعاس فيديوهاتك دير الناس لي اصلا كولابوراسيون حتى ما برتوش في الضريبه ما بردتوش لي غديري في الضريبه جيتوني لايت لايت بزاف المهم انا أه... غنحكم ونعطيكم أه... واحد المعلومه الفار خاسر قبل أن تحاولوا أنا كيبالي أسماء شانيل هي اللي كانت بغدية الكولابوراتيو ومن طلع لليفي في العيد قلبت علي حنان شاني ونزيد نقول الله وأعلم وما نوقفوش هنا نقاو معايا معا إن شاء الله فيديو غير الفيديوهات بغيت نشارك معاكم واحد الموضوع اللي درني درني وغادي تعرفوا دائما هبطي أخي هبطي أنا كنسينك أين هو المشكل؟ يمكن عندنا حتى شي مشكل اذا يعني انت عندك مشكلة ممكن مشكل يمكن حتى شي مشكل بلاتي البنات بلاتي يلا فايت نمبر سو فايت نمبر سو ضربه ثانيه المهم آه. ضربه ثانيه سيمي لايت ولا سيمي ارض رتني المهم يا لايت مي ارض اللي ميكون مع سماء بيوتي و دمونتي دمونتي demonter détends mon petit هي je مغربية ولكن سميتها فشي شكل انا الواحد ينوض ويبدا ما يلقى ما يدير ويدير بيوتي في العنوان وفي التصويره باش يطلع هذه بزاف اه ولكن نقول لك شاش طلعت عندي حيت انا عمري ما طلعت عدد دو, دو تونير دمونتيغ دبارتيغ بشرى انا نبدا نقول لك بشرى باش هاديك دتورني راه شويه صعيبه وبلا وبين وبلاكم مع وجهك عارفه يعني في الصيف انني القناه عاوتاني دازت واحد الوقت لأ اسماء وعيقتي ولينا كلاب كاع حشاكم بهذا هذا وقلت لها ما حطينا في الانستغرام وهي لي يا سمحي لي ما بغيتي باش ديرك في الانستغرام يطلعوا ديك لي زابوني لك راجلي ما لا لصقت عليها لحقاش أنتي مني وعدتيني كنقول علاش كديرني كي الكلبة انا عاود نقول انا عارفة الاسماء أنا, انا اللي معاها نعاود نقولها لها الله يرزقني نفس اليوم الجمعة تا اللي ما بغاش تنديب كولابوراسيون لا كلشي يا اما ما ندير حتى واحد وشكون يا هي كسب كتب الكولابورايش شي داير في يوتيوب وانا ما اه ياك ما ديري لكلشي ما ديري لحد راه البنات لا لاحظتوا ولات في القناه بزاف كتحاول تقرب هلا وش حقdatني تسمت مني حلات لاشيني حساب لا غناخد كاع الناس ديالها لا لا ديما شكون انت شكون اللي غياخذ لك اشنو غيتفاد لك اشنو او شنو بغيت نقول لو كان فك الخير ديريه غير مع اللي قريب ليك راه عافاني علاش كنهضر المهم اصدقائي يعني انا شنو في القناه ولكن راه بديت كتبت لاطواصل ديال حماتها وداكشي كامل اللي كتعاود ما بين العيالات يكونوا كيكونوا كيعين داكشي جبدت ولا كامل حتى حسيت بوجع أنا باش ندهو زيت شي الحقاش نساه بلا ما نجبد لهم ثاني الواقع صحاباتها بزاف تواصلوا معايا قالوا لي اسماء عندنا شي حوايج عليها ولكن انا يا اود بالله من الشيطان الرجيم حقا ما كنبغيش ن... كنضم الى قصه شي واحد في العراض ديالو فهذا انا ماشي من هذاك النوع غير أنايا هاد غادي نقول النتيجة ديالو مسوقيش أصدقائي أنا كنقول الحق باينه باينه دو تونيغ هي اللي دومونتيغ أو دابا. باي باي دو تونيغ دو باختيغ دو باختيغ مكنتش ناويه ندير هاد الفيديو ولكن وصلت للعظم كنكلمني تجيك من بنت خالتك وخسرت ليا صورتي مع خالتي وخالتي كتشوفني دابا أنا أكبر بنت لحرام لا في الخيط الابيض تا ش شطاري انا كنت اصدقائي على الفاي ديال وي ار كتبكي كتبكي فيكم مالك اختي كتبكي لا الا ودارت را من 55 نمبر 3 داربا رقم 3 ما بين ام جوجو جو يوتيوبرز اه, آه وفي حقيقه انا ما عرفت اسم وحده اسمها جده والاخرى على شيء اخر الا ابنه خالتها نسرين <تصفيق> <تصفيق> والحادث داروه في تركيا نقولش لكم راه براعه المسلسلات التركيه انا <تصفيق> عونتك. وش قيت عليك ودرتيني خدامه لا انت لا بوك الامر ديال هاد جوجات انا ما عرفتش ولكن نسرين كتفري بحلقة قاصر والله علم جبت لها واحد المره ما بغاتش تاكل جبت لها الدجاج محمر حتى من الفراش بالفريت تلنا مصيع لا ايه السيرفيس ديال لي زوطيل كاين شحال حساب ليكم فتحات لي قناه اه وجاتني شمت على دي لاشير اللي درت ليها واخا دابا لها الباس كثر مشكل ماشي عائلي واخا بنت المشكلة المشكل يوتيوبي ماجدة دارت القناة اه القناة كشكتلك كشكتلف دارت القناة نسرين طلع ليا الدولار بانني غدا نبدا نتخلص عندك البورصة نيسرين طلع لك الدولار عامتي ولا طلع الدولار في البورط انا عندك الدولار ما فهمتوش مشيت عندها فرحانة قلت ليها واش غدا يطلع ليا الدولار وصافي غنبدا نتخلص من هاد شدات البيسي خرقت حيدات لي الدولار تخبريش أن مجده عندها تاثير على عن العملات الدوليه دابا مجده هي اللي طيحها صدولار وانت طلعتي الدولار حيتي كامله وانا كنقرا في الفينانس وهاد الطالعه والهبطه ديال الدولار عندكم وما بغيتش تفهملي قلتي لي اجي نقول لك راه ما عندك راها فاسده راه راها تمشي وتخلي دابا تعرف على حقيقتها وانا مابدي ندير الحنه و... انا في الحقيقه ما ركزت على لا دات ديال الفيديو ولكن شنو طالقه يدك الحنه لل27 ما, ما تقول متقوليش طالقه يدك الحنه للزواج انا شاكه اصلا واش حق عليك الصيام شفت لاشين ديالي كانت هكا حد كيحاولي هكاك وعرفت بان هي شاده عليا هاكر باش تاكل لي راه مشكل مع شي قايم مش مكان عرفش ما نتفاهم معاه دابا لا ما غادي اقسم اقسم بالله العلي العظيم ما كذبت ولا زدت ولا نقصت ولا درت شي حاجه كلشي حق كلشي قلتو ما بغيتش نبقى نعاود شي حاجه غير مقطع ديال القران وغادي نحلف باش هادشي كله يتأكد حيت القران كيخرج كي حسن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله عبد العظيم أنا أديت يمين قلت إن جاءك فاسق جاءكم فاسق بخبر فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة تبين ايك دبانا ما عرفتش ماجدة قنعاتني قنعتني بالآية القرآنية اللي صدمتني بها ما يابت نقول لها التعديل من هضروا لآية القرآنية ما عرفتش نقوله كنا واحد الآية القرآنية التي تفيد بما معناه تقولي المعنى يعني صدمتيني ما عرفتش انتقيقك ولا لا ذاتنا اصدقائي نسرين خرجت لي بواحد القاسم بوليوودي بشيخ مدارو الشار وخارف هو طهل كنا سيجرع لي باه بف تا هي ما عرفتش واش نصدقها ولا لا انا كيبان لي المظلوم ما كاينش قايته كيبان لي المظلومه تبجوجهم مظلومات ظالم المجتمع ظالمينهم الواليد ديالو والدين زعما دي. امشي بلو لوين كوزا ظالمينهم المسلسلات التركيه دايره باينه على هذا شحال من شحال من مسلسل سمحيني بادي حيت لافي على 19 دونك سا سوا كبدات كتفرج فيه في عشر سنين سوف قاعد يلهي زوجته التركي تلبس سلسلة في تركيا ما ترك وسيرة تونس هجرة